Ωρα από ότι είμαι πιο ενεργός από ότι ήμουν αρτιμελής. Πλέον πιστεύω ότι δεν έχω ατζηλέψει ένα άτομο που, είναι, που έχει όλα τα μέλη του σώματος και κάθεται σπίτι στον καναπέ και δεν κάνει τίποτα. Για μένα ορός είναι μια απλή λέξη. Δη... Είμαι ο Σωτήρης, κατάγομαι από τον Κόρνο, ένα από τα όμορφα χωριά της Κύπρου. Τα πρωινά εργάζομαι σε ένα φούρνο, το απόγευμα σε έναν περίπτερο και μετά αν δεν έχω προπόνηση μπάσκετ, θα πάω γυμναστήριο. Είμαι παίκτη στην οικοσία team Rollers εδώ και 4 χρόνια. Το 2017-2018 βραβεύτηκα ως κορυφαίος παίχτης μπάσκετ σε αμαξίδιο. Στα 22 μου χρόνια θα διαγνωστώ με ένα είδος καρκίνου ε, ως σάρκωμα, με αποτέλεσμα να χάσω το δεξί μου πόδι. Για, για πρώτη φάση είχα, ήταν σε ένα σημείο στην γνήμη όπου θα κάνω ένα, κάποιους κύκλους χημοθεραπείες μετά θα γίνει η επέμβαση και για για προληπτικούς λόγους, ξανά χημοθεραπείες. Δυστυχώς μετά από ένα ανάμιση χρόνο θα ξαναεφανιστεί αυτό το θέμα υγεία και συγκεκριμένα πίσω από το γόνατο, όπου η λύση είναι ο ακροδυριασμός. Ταυτόχρονα είχα και μετάσταση στους πνεύμονες, όπου είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρέσω και ένα μέρος του ενό πνεύμονας. Σίγουρα εδώ έρχεται το, αν μπούμε για την φάση, το πρώτο σοκ. Σίγουρα στη δεύτερη, το πιο μεγάλο και πόσο μάλλον για τους γονεί και συγκεκριμένα για την οικογένεια. Σίγουρα σκέφτονται το πώ το, το, το άκουσμα καρκίνο. Αν θα ζήσει ή, ή, ή αν θα βγάλεις πέρα. Ένα μπροσθετικό στοιχίζει πολλές εκατοντάκες χιλιάδες ευρώ. Ε, το θετικό για μένα ότι γίνεται χωριά μέσω του Υπουργείου Υγείας. Η αλήθεια θέλει μια χρονοβόρα διαδικασία και είναι το πιο ψυχοφθώρο για μένα. Στο να κάνω μια αίτηση μέσω του Υπουργείου Υγείας για να μου το προσθετικό μέλο. Στην αρχή πρέπει να ένας που θα μπει σε αυτήν την διαδικασία να, να στείλει μια επιστολή στο Υπουργείο Υγείας και να αποταθεί ότι χρειάζεται αυτόν κι αυτό Η περίπτωση δικιά μου θα ετηθώ το προσεδικό και μετά θα στυναχθούν προσφορές και στην Ελλάδα και η πιο φτηνή προσφορά θα, θα αγκριθεί με το πόσο που που βγαίνει βάσει προσφορά. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Μπορεί να πάρει πάνω από 6 μήνε από τη μέρα που θα γίνει η αίτηση. Ε, μετά το θέμα υγεία, ε, ε, είχα τη στήριξη και από την οικογένεια μου και από του συγγενεί και από του φίλου. Και, και, και γενικά από την κοινωνία. Σίγουρα στην αρχή οι φίλοι και γενικά από το περιβάλλον μου νιώθουν κάπως τα μύχανα στην πρώτη επαφή βλέποντας γνωρίζοντα το σωτήρι ότι πριν το θέμα υγεία είχε όλα τα μέλη του σώματος και μετά βλέποντας ότι Λείπει ένα μέλος του σώματος ότι κάπως είναι κάπως αμήχανα αλήθεια. Στον τρόπο πώ θα σε προσεγγίσουν, το, το πως θα σε Από Το, το, το, το πως νιώθεις, γενικά. Σίγουρα στην αρχή που πιστεύω ό, όλοι μας ίσως να κάνουμε αυτήν την ερώτηση, το γιατί ας πούμε. Αυτό το γιατί, αλήθεια στην παιδερία πορεία είπα ευτυχώς σε μένα και όχι σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας μου γιατί κατάλαβα στην πορεία ότι εγώ μπορούσα να το χειριστώ και να, και να αντέξω τη δυσκολία και θα ερχόταν στη συνέχεια. <Κι> Σίγουρα υπάρχουν τα περίεργα βλέμματα ε, Ξεκουπώσω μάλλον σε ένα μικρό νησί που δεν συναντούν κάθε μέρα ένα άτομο με ακροτηριασμό στον δρόμο. Η ε, αλήθεια δεν, προσωπικά δεν με ενοχλεί γιατί το καλοκαίρι θα βάλω τα κοντά μου και θα κυκλοφορήσω χωρίς να μπερνιάζει ένα περίεργο βλέμμα. Γιατί το θεωρώ στα πλαίσια λογική αντίδραση του έξω της κοινωνίας γενικά έξω βλέποντα ένα άτομο με ακροδυρασμό ή με ένα άτομο με αμαξίδιο γενικά να είναι ένα άτομο με διαφορετικό από τους άλλους. Ε, πιστεύω στην Κύβρο τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα προς το καλύτερο ε, σύγκριση με άλλα χρόνια που είμαστε και στενό μυαλί. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, για, για έναν καλύτερο αύριο, για, ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες, που, που κάποιες φορές πιστεύω δεν υπάρχει ανάλογος σεβασμός προς τα άτομα αυτά. Ειδικά στο ένα απλό παράδειγμα, χώρος στάθμος στη Γιάμεα. Το συναντώ με κάθε μέρα, να αναπαρκάρω και από δύο λεπτά θα κάνω για αυτά τα, μάλλοντα, αυτά τα δύο λεπτά είναι πάρα πολύ πολίτημα. Ε, δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ μου ρατσιστικό επεισόδιο. Ε, παρά μόνο όταν μπαρκάρω στο για, για ΜΕΑ και με, τα, με έναν τζ, γιατί έφαινεται η αναπηρία μου, να δεχτώ μια παρατήρηση το ότι κάνεις εκεί ας πού είναι οι άτομα η αλήθεια θα το πάρω πολύ ψύχρεμα και... και μου αρέσει που γίνεται αυτή η παραδρήση γιατί οδεύουμε. προς, πιστεύω, προς το καλύτερο Η τρανική κοινωνία για μένα είναι σεβασμός Προ όλα τα άτομα, είτε είναι με αναπηρία είτε είναι κάτι το διαφορετικό από αυτού. Προσβάσιμα κτίρια, προσβάσιμα κήπεδα, γενικά ένας, ένας κόσμο προσβάσιμος. Υπεύθυνοι, πιστεύω για μένα, για να γίνει καλύτερο αυτό, είμαστε όλοι, ακόμα και εμεί τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να βγαίνουν προ τα έξω να μιλάμε τον κόσμο, είτε και στα σχολεία πιστεύω και στα πανεπιστήμια είναι ένα καλό κίνητρο να ξεκινήσω να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν και αυτά τα άτομα στη ζωή μας, το πως θα τους συμπεριχωρώμαστε. Πιστεύω καλό θα ήταν ο κόσμος να μην τρέπεται να ρωτήσει, βλέποντας ένα άτομο και προσωπικά εμένα βλέποντας ένα προσέδεικό μέλος, ότι λογικό να μην ξέρει και το θεωρώ, είμαι ανοιχτός στο να ρωτά ο κόσμος φτάνει να μην δείξει το ήχτος ή να μην ντρέπεται για μας. την Κυπριακή Κοινωνία, βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια βερτιωνόμαστε προς το καλύτερο θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ή αλήθεια Παράδειγμα, μου είχε να πάω σε ένα τελικό κηβέλιο πριν δύο χρόνια, και να μην είχε πρόσβαση το γήπεδο. Εκεί, η αλήθεια ένιωσα, βασικά, να ντρέπομαι να είμαι πολίτη αυτού του τόπου, γιατί μιλάμε για ένα κτίριο που ξοδεύτηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια και δεν είχε πρόσβαση για άτομα με άμαξίδιο. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι όταν πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ενημέρωση είτε για το συγκεκριμένο άθλημα που αγωνίζομαι είτε για θέματα πρόσβαση είτε το πώς θα συμπεριφέρονται τα παιδιά στο έξω κόσμο. Είχα σκεφτεί τη ζωή μου χωρίς αναπηρία. Γιατί πάντα ήμουν είχα σαν χόμπι, α πούμε, το ποδόσφαιρο. Ήξερα μετά το θέμα υγεία ότι για μένα το ποδόσφαιρο τέλος. Ε, πάντα όμω μετά το θέμα υγεία έλεγα: OK, θα, θα ψάξω να βρω κάτι που θα με γεμίζει, που θα δίνω τον καλύτερο μου αυτό τα έξω και να. Γενικά για θέματα ψυχολογίας, να ξεφεύγω από τη δύσκολη ρουτίνα. Ε, γενικά... μπορώ να πω ότι... είμαι πιο ενεργός από ότι ήμουν αρτιμελής. Ε, ε, είδα τον εαυτό μου να κάνει πράγματα που πριν τα θεωρούσα δεδομένα. Ίσως και να ήμουν και λίγο μίζερος. Ενώ είχα τα πάντα, ενώ πλέον πιστεύω ότι δεν έχω ατζηλεύσει ένα άτομο που, είναι, που έχει όλα τα μέλη του σώματος και κάθεται σπίτι στον καναβέ και δεν κάνει τίποτα. Η άποψή μου στο χαρακτηρισμό ήρωας ε, το θεωρώ για μένα ίσως υπερβολικό γιατί η Ροΐδα είναι για μένα μια μάλα που θα μεγαλώσει το παιδί τη με παραπληγία, τετραπληγία, γενικά με αναπηρία. Και συγκεκριμένα για μένα οι ήρωες είναι, θα, περνώντας από ένα θάλαμο παιδοκολογικού, εκεί θα συναντήσεις τους αληθινούς ήρωες. Θεωρώ ότι κάνω κάτι των φυσολογικών προ τα έξω, απλά συνεχίζω τη ζωή μου με αυτά τα δεδομένα χωρίς να νιώθω ότι μου λείπει ένα μέλος από το σώμα μου. Βασικά, ο καρκίνος μπορεί να μου πήρε ένα μέρος, μέρος του σώματός μου, αλλά δεν το πέτρεψα ποτέ να μου τα όνειρα μου, τους στόχους μου, τα θέλω.